بتشوف الاقصى صاحت والعرب لحقوا التفاهة بتشوف الظالم حاكم دنيا تحولت متاهة تابع أخبار اليوم بتحكي عكس الواقع دوم كل شي ماشي بس عالمخفي هي عدالة هاد الكون حق الفقير للوزير لكمات الضمير واحد أسير حكي الحق انشنق بالجنزير عندك حكام العرب لقاء يحكوا إنجازات لكن عينك الفقير بتابع بضحك عالعلاقهم نحن الشعب اللي ضايع بالطوائف مع الفتنة نور الشهيد ساطع غطى الكون مع العتمة يا حسرع الشعب غرقان اتفاق وهدمة في ناس مثلي ومثلك عم تتعب لتجيب اللقمه في ناس بتنصب تنهب وبتعرف اخرتها قطنه يمكن الله امتحنا حتى الحرب خلقت عنا لكن ما مسكنا سلاح حجرنا وعفنا وطنا رحنا على وشفنا عنصرية مع تخلف ما بدنا ياكل عنا كله طالع فينا يهتف سوريا تسع سنين حرب وقصف مع مآسي يلي فقد شهيد عد جرحى بالمشافي يا حسرة عالزمان الزمان ما في غير دموع تواسي لبنان تفجيرين العرب قدمت تعازي قضية انسانية الله يرحم كل شهيد وقت اللي جينا نعزي فيهم رادو يرشونا بأسيد احكي لك ليش بغني؟ لانه ما في أي عدالة، اصحوا يا بشر بكفي، حاسس هالكوكب غابة وكله بينهش لحم التاني، لا تنتقد كلامي يمكن ما احس بألم بس ما بنسى شو أذاني. لا عدالة لا عدالة، والفقر جوا بلادي لا عدالة، حكام لحقوا العهر بس نسوا الأمانة لا عدالة لا عدالة، انسوا حق الفقير وانهبوا حق اليتيم، بس تذكروا يا ناس انه في يوم القيامة